З входженням області до червоної карантинної зони поменшало покупців, говорить продавчиня речового ринку Лєна. Що змінилося, що немає людей. Люди всі знають, що червона зона і, всі перест... і хто не їде. Сертифікати маємо мати, привівку маємо мати. Продавці всі, сертифіку... всі мають привілки. А що змінилося, переживаємо за нашу обстановку. Сертифікати про вакцинацію має при собі, каже продавчиня. Мої привівки одна от друга, а це вже мій, моїх дві. За словами виконуючого директора Асоціації хмельницьких ринків Олександра Сніховського, перевірки COVID-сертифікатів у підприємців та відвідувачів розпочнуться цими вихідними. Сьогодні, в перший день набуття червоної зони, на підприємців ринків міста Хмельницького комісії Місцеві органи правопорядку проте не перевіряли ще наявність сертифікатів, але це може бути вже починаючи, не знаю, з досвіду попередніх локдаунів, десь у неділю почнеться. Люди мають бути в масках максимально. Друге, ну коли підходить в першу чергу покупець, бо ми на свіжому повітрі. Раз. Друге, мають бути сертифікати при собі, або в ДІЯ, або паперовий, зелені дві вакцини, або пертест, або документ, що ти недавно перехворів ковідом. Відсьогодні почали діяти обмеження червоної карантинної зони і на центральній автостанції, на якій здійснюються міжобласні та міжнародні рейси, розповідає її начальниця Неля Соловей. Пасажир Павло розповідає, водій запитував у нього про наявність ковід-сертифікату. Так, водій запитав. Я гадаю, що як ми будемо рушати, то він подивиться сертифікат в дії. Коли заходив в автобус, то тільки перевірили білет і все. Так, да, все є, вакцини, дії, документи є там, все є. Пасажири сертифікатів про вакцинацію йому не показують. Каже водій автобуса, що слідує за маршрутом рівника Кам'янець-Подільський Микола. Як перевіряємо, ніхто має право показувати їх. Питаюся, каже, вакциновані, то і все. На час перебування області в червоній зоні карантину на автостанції не працює зал очікувань, розповідає начальниця Хмельницької автостанції номер 1 Неля Соловей. Кругу суточно ми працюємо, ну, що змінилося? Змінилося, так як було, так воно, в принципі, є. Всі пасажири повинні дотримуватися дистанції. Пасажири, які від'їжджають на міжобласні маршрути, повинні мати з собою або сертифікат, або вакцинацію, ну, в автобусах повинні 50% загрузки бути. Зали очікування на автостанції не працюють. Водій запускає пасажирів лише в масках і має попереджувати про необхідність наявності сертифікатів про вакцинацію, розповідає начальниця автостанції. Михайло Жила, Іван Вовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.